لو رسمت ليكي صورة ارسمك يا عذراءيل ما انتي جوا اي صورة نور بنطلع اليه لو رسمت ليكي صورة ارسمك يا عذراءيل ما انتي جوا اي صورة نور بنطلع اليه ازهري وورينا نور يا عظيمة في النساء وبصوري بيننا فوري وافتح باب السماء إصحاري ووريني صورة وانتي صورتك منساش الحنان كان من يا اللي حبك في عاش ده الحنان له ألف صورة وانتي صورتك منساش الحنان كان من يا اللي حبك في عاش إظهري وورينا نورك يا عظيم ما في النساء زوري بنا بفوري وافتح باب السماء <تصفيق> ازهاري كنت شايل ليك صورة وبخورك كان ماليها وفي لي كنيست ليك صورة تسعد اللي بوصيها كنت شايل ليك صورة وبخورك كان ماليها وفي لي كنيست ليك صورة تسعد ال وابصري بينا بفوري وافتح باب السماء اصهار والتقيت في رسمي كله ولا صورة لعليك شلت رشتي ورقي كله والثائت انده عليكي والثائت في رسمي كله ولا صورة لأعليكي اظهري وورينا نورك يا عظيمة في النساء وبزوري بنا بخورك وافتح باب السماء ازهر وورينا